Us ha passat mai que aneu dentista i us apunten amb aquesta pistola taronja? Jo em quedava ratlladíssim perquè no sabia què estava fent. Ho he cercat, ho he entès i ara t'ho explico. Aquestes pistoles s'utilitzen conjuntament amb una mena de pasta, una resina que és tova a temperatura ambient. Aleshores aquesta pasta es posa a l'adent per a tapar un forat o per aguantar un bràquet, per exemple. Però clar, aquesta resina està tova, no la podríem deixar tal qual perquè aleshores no podríem menjar ni puré. La pistola il·lumina la resina amb una llum blava o ultraviolada, de manera que la resina es posa dura a una fracció de segon. I dura pot tapar la dent fort per a menjar o aguantar el braquet a lloc. Però un moment, com s'ho fa la pistola per a posar dura la resina? No és màgia, és química. Aquestes resines s'utilitzen molt, són molt útils i solen tenir a grosso modo dos tipus de components. Primer, els oligòmers, que són com els maons amb què construiríem una casa. I segon, unes molècules fotoiniciadores, que seran el ciment. A temperatura ambient, aquests maons i aquest ciment estan dispersos, la resina està tova. Quan arriba la llum ultraviolada a aquestes molècules fotoiniciadores, aquestes es trenquen. Aleshores, els oligòmers, aquests maons, utilitzen les molècules fotoiniciadores trencades per a unir-se i endurir-se, com el ciment. Però per, però per què té un vidre a la pistola? Serveix per a protegir la dentista, ja que amb mirar llum ultraviolada cada dia pot fer mal a la vista. Vallès rima consonant. I per aturar llum ultraviolada necessites un filtre taronze.